Det er faktisk fuldstændig samme, det samme øh, virkning her. Ja, det der er oplagt at, øh, at lave en, øh, en live remake. Og så var det jo øh, fascinerende, at det var Fenardos, der spurgte. Fordi jeg havde lige været inde og se Underverden. Og det var jo en film i en helt anden genre, så det, det var sådan en spændende kontrast. Jeg var nede og, og se øh, noget af filmingen ved øh, bundehuset at møde alle de her folk fra øh, crewet på filmen her, altså, øh, som havde et forhold til, til vores tøjneserie. Altså, ja. enten de nu lavede lys eller lyd, eller var skuespillere, det synes jeg, det bliver man sådan lidt øh, benådet over.